Právě před minou chvíli začaly vánoční trhy v Hradci Králové na Masarykové náměstí budou až do 22. prosince. Budou otevřeny denně od 10 hodin do 18. ve dny a v pátek v sobotu neděli až do 20. hodiny. Máme tady. Z přes 70 prodejců s tradičním vánočním zbožím a s bohatým občerstvením. A letošní novinkou je Betlém, který je tady za mnou. A taková zajímavost je, že mistr Sochař bude tady na místě řezat další postavy do tohoto Betlému. Takže za několik let bychom měli mít v podstatě velký betlem s několika postavami. Kulturní program bude probíhat zase v pátek, sobotu, neděli. Začínáme buď to v 16 nebo v 17 hodin. Představí se jak hradecké soubory, zejména pěvecké sbory, základní umělecké školy, ale budeme tady mít i také divadlo.